Tudorel Toader, informaie că e în procesul de revocare al Laurei Codroacovesi. Ministrul Justiei, Tudorel Toader, a explicat ce nu a mai avut nicio discuie cu predintele Claus Iohannis, pe tema revocrii procurorului EFA DNA, Laura Codroacovesii. Ultima întredere cu domnul predinte am avut-o la depunerea jurmântului cu tinerii magistrați. Este adevărat ce ne-am mai întâlnit odată în cadrul XAT, dar nu am mai avut discuții pe această temă, a explicat Tudorel Toader. Informa ea este extrem de interesant, în contextul în care preedintele Claus Iohannis a declarat ce va face anul privitor la soarta Laurei Cudroacovezii, după de Credintele preciza ce la nivelul administraiei prezideniale s-au primit toate documentele și se face o analiză extrem de serioasă, mai ales asupra raportului venit din partea ministrului Justiției.